Сьогодні поговоримо про повітряні завіси для холодильних та морозильних камер, їх особливості в використанні, чи є в цьому необхідність. Будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, коментуйте, ставте лайки. Особливим видом промислових повітряних завіс є завіси для холодильних та морозильних камер, так як у таких приміщеннях підтримка температурного режиму особливо важлива. Здавалося б, відкриття холодильних чи морозильних камер завжди недовге, але енерговтрати великі. При відкритті дверей працюють закони фізики, а саме природня конвекція. Через верхню частину дверного отвору проникає тепле повітря, а крізь нижню частину виходить холодне повітря, тобто відбувається заміщення. Коли відбувається заміщення повітря, температура в холодильній або морозильній камері підвищується, а температура зовні камери навпаки знижується. Як приклад природньої конвекції, холодильна камера з температурою мінус 15, приміщення біля камери має температуру плюс 9, вже за досить короткий час температура в камері підвищується і становить мінус 9, а зовні знижується і замість плюс 9 температура мінус 6. Також перепади температури всередині холодильного приміщення можуть призводити до утворення туману, як наслідок погана видимість, обмерзання холодильних агрегатів, також отворюється налідь на підлозі, Бурульки, туман, що може призводити до нещасних випадків. Холодильне обладнання починає інтенсивніше холодити, або іншими словами, нагнітати задану температуру в камері це витрати, яких не видно, але це ще й вироблення роботочасів, що призводить до зменшення терміну експлуатації компресорів, а вартість холодильного обладнання зовсім не дешева. Підвищення температури в камері може сприяти зниженню терміну придатності товару, розмороженню продукції або взагалі псуванню товару та сировини. Повітряна завіса серії «Тріоджет» від виробника «Ертехнікс» спеціально розроблена для холодильних та морозильних камер. Це система комбінації трьох струменів з різними температурами та різними швидкостями. Вона комбінує в собі дві серії повітряних завіс. «Дуоджет» має теплий та нейтральний струмінь та «Кул» cool – холодна завіса. В результаті відсутній дискомфорт для службовців, відвідувачів у теплій зоні, забезпечується збереження температурного режиму у холодному приміщенні в холодильній камері. Переваги в використання в холодильних та морозильних камерах повітряної завіси наступні запобігання утворенню так званої снігової шуби, туману та льоду як наслідок зменшення ризиків нещасних випадків, короткий термін окупності скорочення енерговтрат, збереження терміну служби холодильного обладнання, оскільки воно не працює на своїй максимальній межі. Чим більша різниця між температурою в холодильній камері та температурою повітря сусіднього приміщення, тим коротший термін окупності. Давайте розглянемо приклади вимірювання температури у реальних умовах з встановленою системою «Триаджет» та без в холодильній і морозильній камері. Перед нами два графіки. Один графік з повітряною завісою «Триаджет», інший без. Синім позначена температура всередині холодильної камери, красним позначена температура за межами холодильної камери. На графіку без повітряної завіси всього за 30 секунд ми бачимо суттєво підвищення температури всередині холодильної камери. Температура ж в морозильній камері, де встановлена повітряна завіса максимально залишається стабільною.